З Днем Собору Трьох Святителів вітаю, Життя доброчесне прожити бажаю, Хай в кожному дні Божа ласка прибуде, І благодать буде з вами усюди. Діяння Трьох Святителів хай на добро надихають, Святів Бога опіку для вас попрохають, Щоб ви жили в мирі, здоров'ї і щасті. Усяка добра справа неодмінно хай вам вдасться.